Число відповіді. Ми ж в машині ми не приїдемо, не служимо. Да. У вас хорошо, що служба є. Ми вчора казали дітям, що є така служба, яка дійсно обслуговує, і проблем немає. Волонтери щоденно мають до 10 виїздів перевезень маломобільних людей, розповідає Олександр, волонтер Червоного Христа. Буває дуже багато, і дистанція буває дуже різна. По місту і 10, і більше буває, коли як. Скрізь роздали візитки, давали наші номери, є гаряча лінія, люди дзвонять. Телефон не замовкає, можна сказати. За допомогою звернулася Клавдія. Жінка з переломами руки та стегна самостійно не може дістатися з лікарні додому. Ой, у меня рука поломана, и сейчас бедро сильно зашибло. Там были трещинки, оно уже было поломано. Я не знала, ходила, болит и болит, болит и болит. Все, дома у меня сын парализованный лежит. Но у меня артрит, артроз и остеофороз второй степени. У меня же кости начали разрушаться. Поэтому малейшее чуть-чуть а все, у меня все ломает. В оперативному штабі Червоного Христа до транспортування маломобільних людей задіяно 14 волонтерів, розповідає Аркадій Дабаян. Такою допомогою почали займатися пів року тому. Цим питанням займається наразі Авріно-рятувальна служба Червоного Христа України. Навчені фахівці, люди, які пройшли окремі курси медицини катастроф.